Село секретарка Первомайського району. Тут у хатині на околиці села живе родина Цибулько. Григорію Кіндратовичу 95, його дружині Поліні Йосипівні 91. У 2009 році їхні родини отримали звання праведників народів світу. Мої імена Цибулько Кіндрат Пилипович і Софія і їх син. ...Григорій. Там можна читати по-єврейськи». -по Поліна Цибулько має відзнаку праведниці України. В роки Голокосту її батьки Йосиф та Хівроня Озернюки дочерили... ...єврейську дівчинку – 11-річну Раїсу Ойберман, коли її родину... ...забрали до робочого табору у Доманівку. «Знаєте, як від, від колонії була кукурудза. Та й, буважала, та й пішла туди знову жати на другий день. А вона з виходить та грає, каже, заберіть мене до себе. А вона каже, я ж буду йти аж ввечері додому, а чого я зранку піду? Вона каже, я посидю. Так воно бідне і голодне сиділо. Й увечері мама привела додому сюди і так. Оце від тих пор вони познакомили. Аби оформити документи, Йосиф Озорнюк пішов до примарії. Там підробили документи і Раїса стала членом родини. Там його друг робив у примарії та й каже, що при пиши мені раю до мене. Можна, а той каже, що не можна, давай зараз запишемо бумажку, печать ударили, і все. Ото. Оце так було. А він казав, як я бумажку вам дав. А ви нікому не розказуєте, щоб було тихо, а ми кому казали. У 1944 році мати їси Фані Уйберман померла у таборі. Іншим членам родини вдалося врятуватися. Дружили в Месі і спали в Месі. все. А тоді вже кончилась війна, вона каже: я поїду в Одесу, там в мене. Є багато знайомих, родителів, та я поступлю десь у школу якусь, та вона поступила в бухгалтерію і робила. У селі секретарка проживала єврейська родина Вікнянських. Григорій Цибулько потоворошував з їхнім сином Євгеном. Родини їли за одним столом, ділилися одягом та харчами. Коли євреїв почали переслідувати, Євген ховався. Влітку на полі, а взимку на горищі родини Цибулько. Літом добре було, бо я тільки їсти мама, я, що тоді яйця зварить і молоко. То це я йому пляшку молока мама зварить, яєць. щоб там і там з кукурудзи там на, такий хі, млинок було на сі, такий як тлятки чи як воно, як от я йому туди принесу. От, він показує, де там. У нас був условний знак, там. чи щось на потекові, чи то, чи то, чи там він, де, купа, де, де він там ночує. У секретарському будинку культури відкрили музей з пам'ятками про Другу світову війну. Окремий стенд присвячений родині Цибулько та врятованим ними сім'ям. Це в нас одна фотографія родина Ента Янкілуна та її чоловік Григорій Наумович Вікнянський. А це вони після війни вже їхня родинна фотографія. Вікнянський Борис Григорович розстріляний в карателям в місті Миколаївна. Вже при визволенні Миколаївщі, при визволенні міста Миколаєва. Це родина дуже потерпіла у нашому селі, тому що втратила двох своїх, сестру і Бориса. Сестру Розу і Борис Григорович також загинув. За словами Михайла Гульденберга, голови правління Миколаївської обласної єврейської громади, на Миколаївщині було зареєстровано 90 людей зі званням праведник народів світу, праведник України та рятівник. Серед живих на Миколаївщині лишилася тільки родина Цибулько. «Вони рятували сім'ю, яка переходила з однієї сім'ї в іншу от в цьому рятувальному процесі. І... На даний момент тільки вони залишились із цієї, ну, як би мовити, ланцюга, ланцюжка рятівників, тільки вони залишилися, ну, врятували сім'ю єврейську. Це місце, де вони проживають, секретарка. В цьому місці було знищено. Я зараз не пам'ятаю, чи вісім, чи більше сімей єврейських. Переховували. Не вважали, що там щось буде якесь наказання, чи що, чи то, а робили свою добру справу. Робити людині добро. Зло це не хороше діло, а добро це треба щось у голові думати, щоб було добро зробити. Значить треба сердечко, щоб воно калатало і рука чувствовала що ти можеш комусь щось зробити добро. Раїса Ойберман вже померла. Родина Цибулько підтримує зв'язок з її доньками. Євген Вікнянський нині проживає в Америці та декілька разів приїжджав до секретарки відвідати друга. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.